اي حد الامور في <تصفيق> مثل هذه الامور الراجل وشعر بطل العمل كان يبوح عشان الأسبوع عشان به مش عارف ليه عايز يمكن على عايز عايز عايز البيت اللي هو ان عايز ما تشتغل؟ ما تشتغل؟ ما تشتغل؟ ما تشتغل؟ ما تشتغل؟ ما تشتغل؟ محدش بيكتب عليك الحقيقة، محدش بيكتب عليك يا باشا وانا شايف انا وانا شايف انا انا انت بتلعب في التليفون على وانت اللي لك احمد قال لي يا باشا يا باشا يا عم لا يا عم لا يا لا لا يا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 يا انا إنك أنت اللي هو عمره ما يروحش، يا عمري ما يروحش، مش انتخب بقى، ده لك على ده لك على الاسبوع، ده، يا يا يا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 دي <تصفيق> كده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 ده انا الكرت انت المفتاح انا عايز اوضح معاك